تو سنت اللہ یہ ہے جو نبی کے صحابہ پہ جو الزام لگائے ہوئی اس کے گوہ پہ مار دینا حق نواز اور عظم تارک کی نہیں اور کسی آج کے دور کے مولوی کی بنائی ہوئی بات نہیں سنت اللہ ہے اللہ کا شکر رضینا قسمتا جباری جب فینا ہم رب کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ رب نے ہمیں صدیق اکبر کی چوکی